نرحب فيكم في البقاع تاتي هذه الزياره للبنان لزياره الاخوه والاشقاء من سوريا وتاتي هذه الزياره بعد زياره الاردن وزياره زياره لتركيا حقيقه للوقوف على ما يعانيه الاخوه الاشقاء في هذه الدول والوقوف على احتياجاتهم الانسانيه التي ممكن أن نقوم بنقلها لمؤتمر بروكسل والذي سيعقد في خمسة من شهر أبريل وأنا كمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حقيقة اطلعت على كثير من الاحتياجات الإنسانية التي تحتاجها يحتاجها الأشقاء. السوريين في هذه الدول، كما ان نحتاج ان نتكاتف كمنظمات الامم المتحده من ناحيه وكذلك الدول المضيفه من ناحيه اخرى على تقديم هذه المساعدات ونطلب حقيقه من الدول المانحه تقديم المساعدات الاضافيه من خلال مؤتمر بروكسل، وهذا سوف يساعد في استكمال وكذلك استمرار الخدمات التي تقدمها منظمات الامم المتحده. في مختلف القطاعات في قطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو في قطاع كذلك التغذية أو القطاع كذلك المأوى وهذا سيعطي حقيقة المنظمات الأمم المتحدة القدرة على استمرار تقديم هذه الخدمات ونخشى أن في حال نقص الموارد المالية ونقص حقيقة المساعدات أن تتوقف هذه الخدمات أو أن تقل مستوى الخدمات عما تقدمه الآن، وشكراً.